السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع في شارع مصدى الرئيسي ومارة ومدخل واتنين اصلا صير حاجة محترمة وآمن التفاصيل كلها كاملة هلا هو أسفل الفيديو أول حاجة من باب الشقة نقش على الناس الشمال نلاقي الريسبشن رسبشن يشيل تلقطه او اربع قطع كبار دي مساحة الريسبشن طبعا ميزة ان هو فات سلاب مفيش همدان الريسبشن مساحته كبيرة بعد كده بنلاقي ملكونة على الشارع موقع مميز جدا وميزة ان الفيو مفتوح بنرجع تاني للريزيبشن رجعنا لباب الشقة أول حاجة بتقابلنا على إيدنا الشمال طبعا هي مستوية فيه أربع سلالم المطبخ وميزة المطبخ مش مجروح وفيها الغاز بعد كده بنطلع بنلاقي أول حاجة على إيدنا اليمين الحمام اللي بيخدم الغرفتين حمام كبير وفيه بانيو بنلاقي اول غرفه على يدنا الشمال الارضيه باركيه والريسيبشن معمول ركاب بعد كده بنلاقي الغرفه الثانيه ميزه ان الشقه كلها نوره ومش مجروحه السقف هنا عندنا معمول جيبسون بول وميزه حتى الغرف من ورا مش مجروحه خالص تفاصيل والسارح اللي هو اسفل الفيديو هنخش بعد كده على الغرفة المصدر ده حمام المصدر طبعا مساحة الشقة ميتين وعشرين متر دي الغرفة المصدر مساحتها حلوة طبعا مساحه الشقه وعشرين متر زي ما قلنا الشقه فوقيها ادوار العمارة مميزة جدا اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس والناس تقدر تستفاد بالعروض اللي احنا بنقدمها عايزين نقدر نوصل لاكبر عدد ممكن اتمنى انتظروا مننا كل جديد في عالم العقارات وفي عالم الجولات وفي حلقات. ان شاء الله يمكن اتأخرنا عليكم بس الفترة اللي جاية هتشوفوا حاجات ان شاء الله هتحوز داكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته